ISBN 978 615 5557 online. MK 15581. Tartalom. 10 font eltűnik. Csoda, csoda. Bonnie West és a nők. Report. Szerelem a Skotlandi Jardon. További pénzáradat. Vix on DC. Charleston eltűnik. Bonnie. Tízezer font. Egy detektív intrikái. Bebi. Tíz font eltűnik. Mr. Chelston lenöri savanyú képpel nézett a barna hajú, kékszemű kislányra, aki mellette ült a parkban, őszi ragyogás közepén. Szóval elvesztetted. Mondta a sápat fiatalember, a Morning Public munkatársa. Akkor már inkább elköltöttem volna. Vigyázott, hogy ne legyen szemrehányás a hangjában. Mégis a szép, komoly lányot mellette érezte a keserűséget Mr. Lenöri hangjában. Igaz, mindig a lány prédikált takarékosságot. Mindig ő bizonygatta, hogy abból a kevésből, amit a Morning Public főszerkesztője, Mr. Jeffrey Lloyd fizet a fiatalembernek, még abból a kevésből is félre lehet tenni tíz fontot havonta. Nagyon nehezen ment, de Mr. Charleston Lenori mégis félretette a tíz fontot. Félretette, odaadta a lánynak, Baby Smith volt az ő őrangyala. Az őrangyal elvesztette a tíz fontot. Ha az embert üldözi a bal szerencse. Tudom, hogy haragszol rám, Charleston, mondta a lány elkeseredve. Igazad is van, bár. De hogy haragszom. Csak nem fogok tíz font miatt haragudni rád. Mondta a fiú, de tekintetéből az őrangyal mégis szemrehányást vélt kiolvasni. A barna hajú, kékszemű kislány elgondolkodott. Talán mégsem tettem helyesen, gondolta. Nem lett volna szabad elvenni tőle, aki heti nyolc fontot kap Mr. Jeffrey Lloydtól. Mintha csak ezekre a gondolatokra válaszolt volna a fiú, így szólt. Mr. Lloyd is régen kidobott volna, ha nem tudná, hogy szívbajos vagyok. Ez a szívbaj, a végén ennek köszönhetem, hogy még állásom van, egyáltalán. Igen. Bebiszmisz tudta, hogy barátja súlyosan szívbajos. Egy nagyobb izgalom végezhetett volna vele. És igyekezett a kedvében járni. Mint ahogy a főnöke is azért nem mondott fel neki, mert félt, hogy felizgatja a csöndes, nem túl agilis fiatalembert, s a halála majd az ő lelkén szárad. Mr. Chelston lenőri világfájdalmas tekintettel búcsúzott kis barátnőjétől. Nem volt az az ember, aki tíz font miatt kétségbe esik, de a mai délutáját alaposan elrontotta ez a dolog. Bement a szerkesztőségbe. A kollégái meglehetősen lenézték, de óvakodtak összetűzni vele. Másfél órát töltött el így, íróasztala mellett ülve. Apró híreket vágott ki és ragasztott föl. Közben megszámolta a pénzét, egy siling penny volt. Tovább piszmogott napi munkájával. Fél hatkor telefon csöngött, Bebi Smith jelentkezett. Semmiségeket beszélt, mégis valami különös csengés, remegés volt a hangjában. De ez elkerülte Mr. Lenőri figyelmét. Szórakozottan felelgetett Bebinek, közben az íróasztallámpára felakasztott légypapírt nézte. Bebi ma úgy látszik, korábban elmehetett a hivatalából, mert onnan nem volt szabad telefonoznia. De amikor Charleston homályos célzást tett erre, a lány letette a kagylót. Úgy bánnak velem, gondolta a fiatalember, mint egy gyerekkel. Nem mernek semmit megmondani nekem. És a régi évekre gondolt, amikor még nem volt szívbaja. Amikor még mertek neki mondani mindent. Nem féltették. Nem féltette senki a nyomortól, a kétségbeeséstől, attól, hogy megfanyarodik, elkalódik a tehetsége. A szívbajnak kellett jönni, hogy legalább heti nyolc font fizetése legyen. De mi ez a nyolc font? És milyen állás ez? Így nem lesz belőle semmi. Soha se bíznak rá komolyabb feladatot. Csak ül, ír és nyírbál a hagyományos ollóval. Háromnegyed hatkor a főnöke hívatta. Mr. Lenöri, mondta a főszerkesztő, ne izgassa fel magát. Ez a munkakör nem való magának. Hat éve dolgozik benne, és nem ment semmire. Chelston a szívéhez kapott. Várjon! Kiáltotta a főszerkesztő. Mondom, ne izgassa fel magát. Szeretnék alkalmat adni magának, hogy bebizonyítsa képességeit. Ha magától függne, milyen munkakört választana? A rendőri riporterét. Felelte a fiatalember. Az Istenért, az nem való magának. Az rettentő izgalmas. Nem baj. Majd vigyázok magamra. Hm, a főszerkesztő gondolkodott. Az imént. Egy barátja telefonozott az érdekében, Mr. Lenöri. Nem mondhatom meg, kicsoda. Közben nyárása folytán elhatároztam, hogy próbát teszek önnel. Alkalma van sikereket aratni, a fizetését is felemelem heti 15 fontra. Ez nem sok, de a költségeit viselem. De vigyázzon az idegeire és a szívére, tudja, hogy mennyire vigyáznia kell. A fiatal új megköszönte az előléptetést és hátráva kiment a szobából. Eleinte majd széttörte a fejét, hogy ki lehetett az ismeretlen protektor. Fülöp bácsi nem lehetett, mert hiszen öt éve nem törődött vele, és egy fillért se ad. Másról pedig nem tudott, akinek fontos lenne az ő sorsa. Lement a pénztárhoz, megnyugodva. Nem szerette a hosszú fejtörést, inkább szórakozott volt a természete. A pénztár előtt sorba állt, hogy felvegye a 15 fontra felemelt heti fizetését. Amikor a kapu előtt felbontotta a kapott borítékot, meglepetésére 25 fontot húzott ki belőle. Rohant vissza a pénztárhoz. Mr. Newman, mondta lelkendezve, tévedésből 10 fonttal többet adott nekem. A pénztáros az angol száz pénztárosok bőgével nézett végig rajta. Uram, én nem szoktam tévedni. Ha több van benne, az az öné, én csak felfelé vagyok felelős. A kollégák leplezetlen irigységgel néztek utána, amint lement a lépcsőn. Mr. Charleston Lenory lassan megvigasztalódott az elveszett tíz font felől. Felmentsz Misszékhez, de Bebi nem volt otthon. A papa és a mama valami furcsa idegenszerű mosolyjal fogadták. Csoda! Mr. Chelston lenőri korán kelt, felöltözött s előkészületeket tett, hogy a Scotland Yardra menjen. Amint kilépett az Oldham's Carry ház lépcsőházába, meglepetten hajolt le. A lépcsőn egy új 20 fontos bankjegy hevert. Chelston felemelte és levitte a házmesterhez. Az a homályos érzése volt, hogy a sors gúnyolódni akar vele. A házmester a fejét csóválta. Nem nagy ház volt ez, s nem laktak benne gazdag emberek. Itt nem igen szoktak húsz fontos bankjegyeket elveszteni a lakók. Egy pillanatra kételkedve nézett az új szágíróra, aki megrendülten állt ott, húsz fonttal a kezében, a házmester lelkében valami homályos, kialakulatlan gyanú ébredezett. A feleségének is elmondta a dolgot, s az is csak a fejét tudta csúválni rá. Végre is elhatározták, hogy megkérdezik a lakókat, nem vesztette valaki el mégis egy húszfontos bankjegyet. A teljes vagy az új kihordó nem veszthette el, az biztos. A házmester tehát fogta a bankjegyet és minden lakásba becsöngetett vele. Senki sem vesztett el 20 fontot, idegenek pedig még nem jártak a házban aznap. Cselston tehát egyelőre eltehette a bankjegyet. Bement a Scotland Yardra, bemutatkozott a kollégáknak, jelentkezett a sajtóosztály főnökénél és átnézte az anyagot. Fél óra múlva pénzes levélhordó kereste. Harmincöt fontot hozott neki. Félreértés nem lehetett, Mr. Chelston Lennery névre jött a pénz s a következő pársor. Tudom, hogy mindig pénzavarban vagy, bizonyosan jól jön ez a harmincöt font. Fülöp bátyád. Chelston nem értette a dolgot. Mi történt ezzel a mogorva, vén emberrel, aki soha ki nem állhatta őt? Egész délután nyugtalanul végezte a dolgát, labzártakor pedig elhatározta, hogy felkeresi a nagybátyját és megköszöni neki a 35 fontot. Az öreg úr csodálkozva hallgatta. Mi rossz tréfa ez, szólt végül. Én neked egy fillért se küldtem és egy sort se írtam. Se ma, se tegnap. Nem. Bámult Cselston. De hát akkor kiküldte. Itt van a szelvény, megnézheted magad is. Én vagyok a címzett, te vagy a feladó. Az öreg úr nem tudott rá magyarázatot. A végén még mérgelődött is azon, hogy valaki az ő nevében pénzt küldött valakinek. Cselston rossz hagyta ott. Hazament, lefeküdt a kerevetre és gondolkodott. Igen, most jól ment minden. De ez mintha sok lett volna már a jóból. Elhatározta, hogy beszél bebivel, az őrangyalával és tanácsot kért tőle. Ekkor küldönc érkezett. Levelet hozott. A levélből egy száz fontos bankjegy esett kis egy levél. A levél így hangzott. Kedves öregem, sajnálom, hogy csak most tudom visszafizetni azt a száz fontot, amit annak idején kölcsönadtál. Üdvözöl barátod! Eddie Miller. Cselston, kezében a levéllás a száz fonttal, meretten állt ott. A boly már régen eltűnt. Charleston felöltözött, lement a legközelebbi bankba. Ott megállt egy tisztviselő előtt s átadott neki 155 fontot. Nézze, állapítsa meg, kérem, hogy nem hamisak-e ezek a bankjegyek. A tisztviselő visszavonult, és sokáig bíbelődött velük. Végül visszatért mosolyogva. Nem, kérem, uram. Nem hamisak. Úgy. Akkor legyen olyú, jó, tegye is előket mindjárt, és adjon egy írást róluk, vagy amit szoktak. Charleston, vadonatúj csekkönyvel a kezében, lehajtott fejjel ment az utcán. Hangosan mormogott magában, attól félt maga is, hogy megőrült. Soha sem volt Eddie Miller nevű ismerőse, és senki sem tartozott neki száz fonttal. Csoda. A parkban találkoztak. Bebi ámulva hallgatta a csodákat. A megváltozott főszerkesztőt, az ismeretlen protektort, Charleston új munkakörét a Scotland Yardon, a 35 fontot, amit nem Fülöp bácsi küldött, a talált 20 fontot, aminek nincs gazdája, a 10 fontot, amit a pénztáros nem akart visszavenni, s a 100-at, amit egy ismeretlen küldött állítólagos edóságának törlesztésére. Bizonyítékul megmutatta a csekkönyvet. Valami véletlen. Mondta Bebi, csak ne izgassad fel magad, drágám, az Isten szerelmére. Nem olyan nagy dolog ez. Remélem, ha jobban is megy neked és sok pénzed lesz, azért szeretni fogsz engem. Hogy ne, hogy ne! mondta Cselszton fölényesen de most mennem kell, rengeteg dolgom van. Bebi sírni szeretett volna, de nem mert nehogy felizgassa Cselsztont a súlyos szívbajával. Cselszton elment, Bebiot maradt a padons két ragyogó, harmatos szemmel bámészkodott utána. Jelston pedig visszament az oldamskerres végig sétált az ismerős kirakatok előtt. Szenvedélyesen muzsikált, a hangszerkereskedő Mr. Shefford kirakata előtt mindig percekig állt. Itt szokott néha olcsó húrokat venni olcsó hegedűjére. Megállt és nézte álmai vágyát, egy gyönyörű ezüst szakszofont. Elképzelte, milyen szép, mély bugó hangja lehet. Mr. Shefford megjelent az ajtóban. Jó napot, Mr. Lenöri. Jó napot. Talán húrokat akar venni. Nem, most nincs rá szükségem. Ezt a szakszofont néztem éppen. Ó, érdeklik önt a szaxofonok. Császton nevetett. Érdekelni érdekelnek, de hát. Jöjjön csak be, Mr. Lenöri. Nézze meg a raktáramat. Chaston bement, végignézett 50 60 szakszofont, beléjük fújt, próbágatta őket. Élvezte hangjukat. Végül így szólt. Sajnálom, hogy feltartottam, Mr. Sefford. Nekem nincs most ilyesmire pénzem. Ugyan, ugyan. Ingatta a fejét, Sefford úr. Vigye csak el, ami jó lesik, Mr. Lenöri. Meg vagyok győződve róla, hogy majd kifizeti, ha pénze lesz. Chaston tanács tanácstalanul nézett rá. De uram, nekem 15 font jövedelmem van, abból 11-et felélek. Nem baj, csak vigye el, amit meg akar venni. Charleston megrökönyödve nézett a hangszerkereskedőre. A halántéka lázasan lüktetett. Megőrültek az emberek vajon? Mi ez, hogy mindenki mosolyog rá, mindenki hitelez neki, és pénz fekszik a földön, ahova lép? Még mindig hitetlenül nézett Mr. Sefford arcába, azt hitte, álmodik. Hosszas vita után meggyőződött róla, hogy mindez valóság, ha érthetetlen és rejtélyes is. Cheston kiválasztott egy szakszofont és elvitte. Az a Sanda gyanú ébredt fel benne, hogy Mr. Shepherd maga az az ismeretlen és rejtélyes jótevő, aki tíz fontos bankokat hullat egy szegény, szívbajos újságíró elé. Pedig alaposan tévedett. Fél órával később valaki megjelent Mr. Shefford üzletében és szónélkül kifizette a szakszofont. És még ez a valaki sem volt a jótevő. Smith papa szokása szerint korholta a lányát, Charleston Lennery miatt. Nem tetszett neki, hogy Bebi egy szívbajos emberhez menjen nőül, nem is fog neki tetszeni soha. Bebi, aki olyan ragyogó, eső és szépséges leány, egy ilyen nyomorékhoz kösse az életét. Mert az ilyen ember nyomorék. Akivel nem szabad veszekedni, mert mindjárt meghal, ha felizgatta magát. De Bebi olyan szépen és hatásosan tudta védelmezni Charleston urat. És annyira szerette őt. Mr. Smith nyomdász volt, erőszakos, nagy darab ember, mindenki félt tőle, de Bebitől ő félt. Nagyon szerette Bebit, és ha Charlestonról volt szó, már maga előtt látta a fiatalembert, amint a ravatalom fekszik és mellette Bebit, amint szívettépően zokog. Ilyenkor Mr. Smith rettentő dűre gerjedt Charleston ellen, szerette volna felrángatni a ravatarról és a fülébe ordítani. Látja, mit művelt a kislányommal. De lassan bebivette át a szót és elmondta, milyen csodálatos események folytak le két nap alatt Charleston életében. Lassan kint Smith papa és mama arca is felragyogott. Csak attól félek, hogy ha jól megy neki majd, akkor már nem én kellek neki. Az egyszerű emberek ereiben megfagyott a vér erre a feltevésre. Te! Ordította Smith-papa. Te, aki mindig kitartottál mellette, akinek az életét köszönheti és még minden egyebet. Te ne kellenél neki. Na de akkor tudom, hogy ezzel a két tenyérrel ütöm agyon azt a gazembert. Hát valami volt a dologban. Mr. Lenörit annyira nyugtalanították az utóbbi napok eseményei, hogy a saját megnyugtatására is betért este egy elegáns vendéglőbe, ahol még sohasem volt. Hamarosan hölgytársasága is akadt, ittak, cigarettáztak, mulattak, ami semmi esetre sem tett jót Mr. Lenöri szívének. Ha Baby Smith most meglátta volna a vőlegényét, ő is szívbajt kapott volna. De Charleston éppen egészségesen ért haza, csak egy kicsit soká kereste az utat hazafelé. Felment a lépcsőn, felcsavarta a villanyt. Egy kis lelkiismeretfurdalást is érzett Bebi miatt. Mégis szebb lett volna vele tölteni el az első mulatós estét. De Bebi nem hagyta volna inni. A cigarettázást is megtiltotta volna. Szép kis mulatás lett volna az ilyen. Bebi helyes kislány volt, kétségtelenül. De nem az, akit egy embernek feleségül kellene venni, egy olyan embernek, aki felfelé tart éppen az élet útjain. Charleston emlékezett rá, hogyan ismerkedtek meg. A Kings Parkban sétált, egy vasárnap délután. Előtte szép lábú, fiatal kislány ment Charleston heves vágyat érzett, hogy megismerkedhessen vele. De a leány tekintetéből és fejtartásából arra következtetett, hogy nemigen fog szóba állni egy idegen férfival. Ezért jól bevált trükkéhez folyamodott. Bocsánat, Miss! szólította meg jóindulatú arccal a leányt. Egy szem leszaladt a harisnyáján. Nagy ég hol! Rémült meg Bebis hátrahajolva, vizsgálgatta a harisnyáját. De Lukat nem fedezett fel sehol. Kiderült, hogy Mr. Lenory tévedett, s ennek a lány úgy megörült, hogy eltekintvén a társadalmi formáktól megengedte, hogy a fiatalember hazakísérje. Bonnie West és a nők Ha hivatalos kötelessége nem vezette volna is a Scotland Yardra, Chelston nem mondta volna el a dolgot Bonnie Westnek. De elmondta, mert találkozott vele, és mert Bonnie mindig megérezte, ha valaki el akart mondani neki valamit, de nem tudta, hogyan kezdjen bele. Bonnie már híresség volt a maga nemében, amikor Chelston a yardra került. Bonnie nevéhez fűződtek a paplem, Lodby és Kraze flashetek megoldásai, valamint ő volt az, aki megtalálta a király ellopott bibliáját, az úgynevezett Zafír bibliát. Kicsiny, szórakozott emberke volt ez, száraz és kiismerhetetlen, éppen a szórakozott szága miatt. Aznap Bonnie ment a presszofizba, mert Lime Borghead, akinek állítólag sokat köszönhetett, valami információt kért tőle a harvik fivérek szélhámosságairól. Amikor Bonnie kijött Lime szobájából, szétnézett az ácsorgó újságírók között, akik szokatlan respektussal üdvözölték. Haló, Bonnie! Kiáltotta egyikük, és Bonnie szórakozottan legyintett, mint akinek semmi sem fontos. Akkor aztán észrevette Cselstont, aki egy kissé elvörösödött. Maga az az újonc mi? kérdezte West. A Scotland Yardon minden apró hír gyorsan terjed el. Már azt is tudták Cselstonról, hogy szívbajos. Igen, Lenőri a nevem. Mondta a fiatalember zavartan, örülök, hogy megismertem, szeretnék beszélni önnel. Jöjjön fel a szobámba. Mondta a detektív. Ugyanis. Chelszton nem tudta, hogy kezdjem bele, olyan furcsa volt az egész. Elgondolkodva nézte a detektív mozdulatlan, kövér arcát. Még tíz perccel ezelőtt is pénzes levélhordó kereste Chelszont. 40 fontot hozott, egy ismeretlen, ausztráliai rokon szerepelt, mint feladó, aki átutazott Londonon s megragadta az alkalmat, hogy unokaöccsét pénzbelileg támogassa. Charleston nem akarta átvenni a pénzt, de a levélhordó ragaszkodott hozzá, hogy a törvényesen megállapított címzett átvegye a küldeményt. A fiatalember megmutatta a vevényt Bonnie Westnek. Tegnap 35 érkezett. A feladó helyén a nagybátyám neve állott, aki azonban hallani sem akart arról, hogy ő küldte volna a pénzt. Azon kívül minden este száz fontot találok a szobámban. Ha kilépek az ajtón, húsz font fekszik a földön előttem. Meg tudja ezt önmagyarázni? Nem. Felelte Bonivest. De ne haragudjon, nem is ügyeltem oda, valami más járt az eszemben. Mondja csak el még egyszer! Charleston dühöngött magában. Értse meg, uram, nekem nyolc font heti fizetésem volt, azon kívül egy penimse, három nap óta pedig képtelenül, érthetetlenül dől hozzám a pénz. Nem tudom megakadályozni, nem tudok elmenekülni előle, nem tudok magyarázatot találni rá. Remélem, most már érti, milyen helyzetben vagyok. Hogy ne, hogy ne! Mondta a detektív elmerengve. Úgy látszik, még mindig nem értette, miről van szó. Majd gondolkodom a dolgon. Mondta végül. Ezzel búcsúzott el De úgy látszik, érdekelte a dolog, mert délután már ott volt Lenőri lakásán. Csak a háziasszony találta otthon Mrs. Hagbatlt, akit alaposan kikérdezett. Kihozta a 200 fontos bankjegyet. Az elsőt egy boly, egy olyan egyenruhás boly. A másodikat egy gyerek. Nem tudom, miféle. Nem mondta az a gyerek, hogy kitől kapta a pénzt. Nem mondta, kérem. Régóta ismeri Mr. Lenört, vagy hogy hívják. Öt éve lakik itt. Hát bizony elég rendetlenül fizetett, de amúgy nem tudnék rá rosszat mondani. Talán csak nem követett el. Valamit. Nem tudom. veszt, hagyjon engem kérdezni. Egészséges ember ez a Mr. Lenőr, vagy hogy hívják. Azt hallom, hogy szívbajos. Valami billentyűje rossz neki, gondolom. Voltak rohamai. Nem vettem észre, kérem. Az apjától örökölte, azt mondja. Az is abban halt meg. Ideges ember. Nem mondhatnám, kérem. Inkább olyan csöndes. Halkan beszél, halkan jár. Most mintha egy kicsit hangosabb lenne, amióta ezeket a pénzküldeményeket kapja. Ekkor lépett be Celston a szobájába, és West átkopogott hozzá. Haló, Mr. Lenöri. Remélem, bejöhetek. Bonnie West nem volt tipikus detektív. Olyan jó szíve volt, mint egy gicsfilmben a nagybácsinak. Éppen ezért nem engedte szóhoz jutni a szívét. Éppen ezért volt minden tettében goromba és szívtelen. Rossz nyelvek szerint, amikor a hétszeres gyilkos Alszont akasztófára fára juttatta, azon a címen, hogy átmegy sörözni a viliszétterembe, eltűnt és másfél óra múlva vörösre sírt szemekkel került elő. Nem voltak előítéletei bűnről és becsületről, de amíg bizonyos dolgokat meg tudott érteni, a butaság felbőszítette. Egy embernek, aki túljárt az eszén, meg tudott bocsátani, de a legyőződteket ki nem állhatta. Cheston Lenöriről az első és legbensőbb benyomása az volt, hogy csöndes és buta fiatalember. Amit azonban elmondott, az felizgatta Boni fantáziáját. Az ördög vigye el, nem dobálják ma a pénzt az ember után. Semmi magyarázata nem volt erre, és teljesen hamis irányban tapogatózott. Az volt a feltevése ugyanis, hogy a pénzáradat valahogy nem igaz. Miután semmi kép sem talált magyarázatot rá, abból indult ki, hogy a tétel hamis. Chelston valamiért hazudik. Neki tudnia kell, hogy honnan kapja a pénzt, csak azt akarja, hogy mások ne tudják. De lehet, hogy ez is téves. Bonnie bizonytalankodott. Nem érezte elemében magát, valami hiányzott az ügyből, aminek érződnie kellett volna. A detektív személyes megjelenése eloszlatta Charlestonban a reggeli rossz benyomást. Helyjel kínálta meg a felügyelőt és megmutatta neki a csekkönyvét. Képzelem, hogy örül a kislány. Jegyezte meg Bonnie. Charleston felkapta a fejét. Milyen kislány? Mindnyájunk életében van egy kislány. Az enyém már negyven éves, és az a rögeszméje, hogy feleségül fog jönni hozzám. Arra a miszketi, vagy bebiszmiszre gondolok. Honnan ismeri? Én? Sehonnan. Hallottam róla. A szülők persze nem akarnak beleegyezni. terveket kovácsolnak a lányuk szépségében bízva. Egy szegény újságíró. Nem az a baj. Legyintett Cselston. Az öreg nem akarja a lányát egy szívbajos emberhez adni. Attól fél, hogy ha fiam születik, felizgatom magam és megüt a guta. Ez csak szép tőle, nem? Vigyorgott az újságíró. Szép. És honnan tudja Mr. Smith, hogy önnek szívbaja van? Honnan? Csodálkozott Cselston. Hiszen Bebi is tudja. És mégis. Tette hozzá büszkén. Igen, igen. Azon kívül Smith papa annak a lapnak a nyomdájában dolgozik, amely lapnál én. Ott pedig igazán mindenki tudja. Persze. No és ennek ellenére házasság lesz a dologból. Kíváncsiskodott a felügyelő. Remélem. Felelte a fiatal ember. Voltak önnek epileptikus rohamai. Nem. Nem voltak. Felelte csodálkozva Cselston. Akkor nyugodtan odaadhatom ezt az újabb küldeményt. A detektív egy borítékot nyújtott át, levél kíséretében. A levél így hangzott. Kedves felügyelő úr, kérem, adja át ezt a 150 fontot Cselston Lenorinek, az ő tulajdonát képezi. Aláírás nincs. Hüledezett a fiatal ember. De igen. Olvashatatlan. Ezennel átadom a 150 fontot. Most már egész kis vagyonomban. Mik a tervei? Nincsenek. Számítok rá, hogy egy szép napon vissza kell adnom a pénzt. Nagyon megrendítené ez önt. Kétségtelenül. Gondolja, hogy ártana az egészségének. Nem tudom. Lehet, hogy valaki így akarja önt eltenni láb alól. Módot nyújt rá, hogy először életében gazdag embernek érezze magát, hogy utána annál súlyosabb legyen a csapás. Vannak ellenségei. Nem tudom. Nem hinném. Ki örökli a nagybátya vagyonát? Én? Talán van még egy örökös. Foglalkozzék ezzel a gondolattal. A detektív elment. Cheston egyedül maradván ezzel a gondolattal foglalkozott. Végül is annyira beleélte magát, hogy levelet írt a nagybátyának, amelyet ajánlottan küldött el. Kedves Fülöp bácsi! Azt hiszem, valaki az életemre tör a vagyonod miatt. Miután szerelmes és fiatal vagyok, az életem mindennél drágább. Épp ezért bejelentem, hogy lemondok örökösödési jogomról, s ezt az elhatározásomul közjegyző előtt is hajlandó vagyok megismételni. Kérlek, közöld ezt mindenkivel, de elsősorban azokkal, akik utánam következnek, mint örökösök. Ezt a levelet személyesen vitte a postára Cselston, azután a szerkesztőségbe ment. Fél hatkor Bebi telefonált. Mi van veled, hogy nem jössz hozzánk? Kérdezte a lány. Hangjában aggodalom és féltő szeretet csendült. Ideges vagyok. Majd feljövök valamelyik nap, amint lehet. Sokat dolgozom. Mondta a férfi és helyére akasztotta a hallgatót. Később a főnöke hívatta. Nagyon meg vagyok elégedve a riportjaival, Mr. Lenöri, mondta a főszerkesztő. Magából kitűnő riporter lenne. Nem gondolja, hogy érdemes lenne kezeltetni a szívbaját? Menjen el sejétől szabadságra, én fenntartom önnek az állást. Menjen el egy jó fürdőhelyre, és vizsgáltassa meg magát. Igen, felelte Cselston, ez nagyon jó lenne. Csak hogy én. Tudom, mit akar mondani. Adok én önnek száz font előleget. Majd letörleszti. Csak menjen elnyugodtan. Az a tudat, hogy három nap múlva elutazik, mégis elvitte Cselstonc smith -séghez. Ezek az egyszerű emberek semmivel sem voltak kedvesebbek hozzá, amióta tudták, hogy annyi pénze van. Sőt, mintha egy kisé hűvösebbek lettek volna. De Smith, a goromba Smith egy rossz szót sem mert ezért szólni a fiatal újságíróhoz. Csak egy pillantást kellett vetnie a lánya boldogságtól sugárzó arcára, hogy rögtön tudja, mi lett volna a következménye ennek. Smith tulajdonképpen szívből utálta Chelston-t, s az élete mégis épp oly kedves volt neki, mint amilyen kedves volt ez az élet a Bebi számára. Celston zavart volt ezen az estén, keveset evett lassan mindannyiuknak elromlott a kedve. Bebinek azért, mert Celston el fog utazni hamarosan, Smith papának azért, mert a lánya rossz kedvű lett. Celston hamarosan elbúcsúzott. Voltaképpen az izgatta, hogy mit fog találni otthon, ha hazaér. Most már izgatta a pénz, ez a drága, könnyű pénz, amelynek eredetét nem is sejtette és szinte csalódottnak érezte magát, amikor hazaérve, ezúttal semmit se talált. Reggel se érkezett semmi. Cselston megvárta a postást. A postás csak egy levelet hozott, Fülöp bácsitól. De pénz nem volt benne, csak a jellegzetes írás, a fősvényemberek széles, rideg írása. Jelenj meg délután négy órakor barátom, bört doktor lakásán és várj rám. megmutatta ezt a levelet is Westnek, aki azt tanácsolta, menjen el. Hát ha mégis a nagybácsi maga a rejtélyes adakozó. Azután az ügyvédnek telefonozott Charleston, akit Bonnie West ajánlott. Bonnie előzőleg lekontrollálta az összes bankjegyek számát és megállapította, hogy nincs közöttük úgynevezett körözött bankjegy. Az ügyvéd ezek után azt ajánlotta, hogy Charleston tekintse a pénzt a sajátjának. Report. Bonnie West mondta. Jeffrey Lloyd, a Morning Public főszerkesztője, megkérte szöróztint, hogy kérjen meg minket, hogy idegrázóan súlyos esetekben ne vigyük ki magunkkal Charleston Lenőri urat. Megragadom az alkalmat, hogy egy egészen enyhe ügyhöz szállunk ki, amely mintha egy báránykák közti perpatvar következménye lenne, s magammal viszem, Lenöri. Maga is jön, meg Killi. Azt a szörri esetet gondolja, felügyelő. Azt, igen. Megkilli elmosolyodott. Hogy ne. Bár. Vesz türelmetlen mozdulattal tessékelte előre a két új szágírót. Más nem is volt benne az officeban, az időpont egészen szokatlan volt. Charleston előre ment kis tükörreflexes fényképezőgépével. Megkilli félrehúzta veszt felügyelőt. Mondja, meg akarja ölni maga a kollégát. Miből gondolja? Azt mondják, valami rémes ez a folyóparti gyilkosság. Ugyan legyintett könnyelműen beszt, az nem árt a szívnek. A fekete kávé árt, meg a cigaretta. De egy gyilkosság. Megkilli arra gondolt, hogy Charleston rengeteg feketét iszik a munkaórák alatt. Bonnie West autója híres volt, egész Londonban ismerték. Ebben az autóban fél órát kocsikázni, ez egy egészséges embert szívbajossá tehetett volna. Repülőgép motor volt beépítve, ez igaz. De a karosszéria névre hallgató, düledező építmény olyan különböző anyagokból állott, hogy ezeknek az anyagoknak az összeütődése valóságos bábeli hangzavarrá vált, ha az autó nekiíramodott. Bádog, fa, vas, kemény papír, és egyéb törmelékek mellett rézajtó kilincs és egy egész különös autóduda alkotta a felszerelést. Ez egy kettétört klarinét és egy rejtélyes eredetű gumiballon vegyüléke volt. Háromnegyed óra hosszat őket az autó és csörömpölt a hajnali utcákon. A rendőrök 30 méterrel előbb tisztelgésre emelték jobbkarjukat, mert megismerték a hangról veszt felügyelő kocsiját. Szörri alatt a folyamig húzódik a Bath Street, a Tolvajok utcája. Itt álltak meg egy guztustalan színű ház előtt. Először veszt felügyelő szállt ki. A ház előtt két rendőr állt. Rendetlen előcsarnokon át belső szobába értek. Megkilli tudta, hogy mi következik, és nyugtalan pillantást vetett Celston felé. A szobában úgy állt a padlón az alvatvér, vér, mint az árvíz. Két ember feküdt a padlón, egymásba csimpaszkodva. Így halottan is harapták, szorították, folytogatták egymást. Rengeteg sebb volt rajtuk. A rendőrségnek az volt a feltevése, egymást ölték meg ezek ketten. Az egyik megfojtotta a másikat, de a másik halálos merevségében összezárta ujjait gyilkos anyakán. Megkilli Charlestonra nézett. Charleston mereven bámult rá, majd a szörnyű látványra. Úgy látszott, tényleg rosszul van. De ez lehetett attól is, hogy Bonnie Bonivest láthatólag ügyet sevetett rá. A két emberre nézett, a padlón, mintha merev arcukról akarná leolvasni az igazságot. Az ő feltevése az volt, hogy egy harmadik ölte meg ezt a kettőt. Vine Jeromoszt, a tutajfosztogatót és Baxter Omorant, az orgazdát. Veszt felügyelő zsenialitása nem a találékonyságában rejlett, hanem abban, hogy London 8 millió lakosának a felét személyesen ismerte. És ha egy új ember került elé, arról rögtön leolvasta a tulajdonságait és megjegyezte őket. Most rögtön Percy Binkre gondolt, aki rengeteg pénzzel tartozott már Omorennek és aki Vine Jeromoszt szokta maga helyett pénzért küldeni. Úgy látszik, Omoren és Vine összeverekedtek, amikor megjelent Percy és elintézte mind a kettőt. Na, gyerünk, mondta felügyelő. Az megint az ő speciális tájékozott szágára vallott, ahogy rögtön tudta, hol találhatja ilyenkor pörszité. Sokáig robogtak a sötét temszparton, amikor egy kis kék lámpa állította meg őket. West kiugrott a kocsiból. Az égtelen zajra, amit a fékezés okozott, emberek tódultak ki a hulla a Temzén kocsmából. Bonnie West beugrott az ajtón és merev halszemeivel körülnézett. Charlestonnak úgy tűnt, hogy sokáig vártak kint. Minden esetre eltelt már egy bizonyos idő, amikor megjelent Bonnie és hozta a keresett embert. A háta mögül szitkozódás hallatszott, de meg Killi már tudta, mit kell ilyenkor tennie és az autó hirtelen megindult. Ez az autó olyan volt az autók között, mint Bonnie a detektívek közt. Kívül lompos, esetlen és nevetséges, belül azonban repülőgépmotor dolgozott benne. Repült, valósággal repült. És rázott, csörömpölt, dobált, zökkent. És mire a Scotland Yard mögött megállt, kirázta a vallomást Percyből. Bonnie West végignézett Celstonon, amint Percy mögött bekattant az ajtó. Fáradtságot, ijedelmet, rosszul létet várt, de mintha a fiatalember vágya és agilitása csak megnövekedett volna. Szeme ragyogott és várakozást teljesen nézett a detektívre. Bonnie Killihez fordult. Még van egy kis elintézni valóm. Maga itt maradhat. Lenőri nyilván velem jön. Bár Charleston maga is meglepődött, mégis beleegyezően bólintott erre. Megkilli fejét csóválta. Maga tönkre teszi ezt az embert. Ilyen hajsza után hajnalban magával viszi újra. A helyett, hogy aludni hagyná. Hát ha még tudta volna, hogy a kéklámpás hulla a terzénkocsmába viszi vissza Boni az áldozatát. Az emberek meghunyászkodó gyűlölettel néztek Bonira, aki ott ült közöttük egy zöld fülűvel, akár a tigrisek az állatszelidítőre. Füst, vizes cipők, rossz ruhák, bagó, hal és legrosszabb viszki szaga keveredett, s ezt a viszkit itt a maga Cselston is. Bonny remekelt. Az a félfülű, mutatott a bal sarokba, hétféle néven szerepel, a Wilson, Löffit, Newman, Halv, Templ, Gabit és Trou neveken, valódi neve Groh Jones, Gull Hét évet ült, három és felett Dartmoorban, a többit kisebb helyeken. A Western catch kirablásánál 1919-ben ő állt a kapu előtt kis kézilámpával a kezében, amely Detroit jelzésű volt. Mármint a kézilámpa. Az a vörös arcú, akivel kártyázik, Lenávin, a hírhet ridikű az anyja egy német grófnő komornája volt, jelenleg inaktív, egy kis külvárosi színésznő, Mona Frey tartja el. Aztán itt van ez a magas, sovány fickó, mellettünk. Ezt három hétre beutaltam a dologházba hét hónappal ezelőtt, mert az autómra azt mondta, hogy rozoga. Képzelheti, miket gondol felőlem, de nem meri kimondani. Nincs véletlenül szívdobogása. Cheston nem tudta követni Bonnie gyors gondolatfűzéseit, s nem is értette meg rögtön a kérdést. Aztán bólintott s bizonytalanul mondta. Van egy kis szívdobogásom, de nem számít. Bonit szemmel láthatólag megnyugtatta ez. Intett a csaposnak, aki dagadt, közel két méter magas ember volt, s az arca egy alaktalan vörös húscsomó. Hej, Fergasz! Kiáltotta, s az közelebb jött. – Mikor tekered ki az új feleséged nyakát? Fergasz apró szemei sebesen rebdestek mély húsgödrükben. – Nem is vagyunk megesküdve. Mondtas, mintha a rádióból jött volna ez a hang. Attól még megfojthatod. Felelte a felügyelő szárazon. Fergasz az asztalra csapott kilós öklével, úgy, hogy a poharak égtelen csörömpöléssel fordultak fel. Eleget szimatolt körülöttem. Ordított rekedten is éles hangján. Nem tudott találni semmit. Ismerem a módszereit, de jobb, ha most már békén marad. Mindenki várakozás teljesen nézett Fergaszra, úgy látszott, megszokták az ilyen jelenteket csak a végére kíváncsiak. De Bonnie Vest az egész idő alatt háttal ült az ordítozó csaposnak s lenőrit nézte. És volt mit néznie? Charlestonnak egy pillája serezdült. Amikor hazafelé mentek a szörnyautón, Charleston enyhe szívdobogásról panaszkodott. De a detektívnek ekkora teljesen megkeményedhetett a szíve, mert semmit se felelt rá. Kilométereken átrázta, rázta, rázta az autó chelston de nem tudott kirázni belőle semmiféle vallomást. Szerelem a Scotland Yard-on. Chelston egy nagy tömeg fekete kávét és bennmaradt a hivatalában, hogy telefonon leadja lapjának a szörri gyilkosság részleteit és a nyomozás eredményét. Nyolc óra volt reggel és az utcák megélénkültek. A levegő reggeli lármával telt meg, amit jó leső érzéssel hallgatott Charleston, még fáradtan és álmatlanul is, az íróasztala mellől. Hosszú telefonbeszélgetést folytatott a szerkesztőséggel, majd a zsebébe nyúlt. Már nem emlékezett rá később, hogy miért is nyúlt a zsebébe. Belé nyúlt és egy százfontost húzott ki belőle. Nem értette a dolgot. Négy-öt font lehetett legfeljebb nála, amikor eljött hazúról és az is a pénztárcájában. Hogy került ez a százfontos a zsebébe? Törte a fejét, hogy hol történhetett. De nem tudott elfogadható magyarázatot találni. A kabát nem került le róla tegnap délután óta. Fölszaladt az első emeletre, de Bonival nem tudott beszélni. Lassan visszakocogott és újabb feketét hozatott magának. Megkilli már aludt vagy három órát egy szabadságon levő detektív szobájában is újra lejött. Szemrehányást tett Celstonnak a fekete kávé miatt. Hogy lehet egy ember ilyen könnyelmű, mondotta, a saját egészségével szemben. Nincs valami rokonod, anyád vagy menyasszonyod, aki megtiltsa neked? De McGillie mindjárt arra gondolt, ha van is valakie Charlestonnak, az egy szívbajos embernek bizonyára nem mer megtiltani semmit. És éppen ekkor jelentették Charlestonnak, hogy egy hölgy keresi. Persze, hogy Bebi volt, ki kereste volna más. Charleston leültette a másfél méter magas íróasztal mögé, hogy a hatalmas terem, amely egyébként üres volt, többi részéből ne lássák őket. Bebi szakasztott olyan képpel nézett Charlestonra, mint egy aggódó anya. Charleston mondta szemrehányóan, újabban alig jössz hozzánk. Mondtam, hogy az új munkaköröm nagyon elfoglal. Nem baj. Ne gyere, ha nem akarsz. Velem ne törődj. De látom, feketét iszol. Fenn voltam egész éjjel. Most készültem éppen hazamenni. Veszt felügyelő. Azt mondja, hogy nagyon könnyelmű vagy. Igazán. Ezt mondta? Igen. A legvéresebb esetekre kiársz vele. Igen. Ma éjszaka is. Nem gondolsz arra, hogy ez megárt neked. Gondolnod kell a szívedre. Én úgy félek, Cselston. Az előtt olyan csöndes és óvatos voltál. Ne félts engem. Szemtelenség Bonitól. De ne szólj neki. De hogy nem szólok. Mit avatkozik bele? Haragszol rám, mert szeretlek. Kérdezte Bebi és aggódva várta a választ. Nem, te csacsi. Hogy kérdezhetsz ilyet? De hát megértheted, hogy idegesebb vagyok most, mint egyébként. Megint száz fontot találtam a zsebemben. Bebi csodálkozott. Nem lehetséges, hogy Bonnie West dugta bele. Chelston mély megvetéssel nézett a lány szép arcára. Hogy nőknek milyen buta feltevéseik tudnak lenni. De azután látta Bebi arcán a csalódott szágot, amit a saját feltevésének balsikerén érzett. Hirtelen megsajnálta, elkapta barna hajas fejét és sokáig tartó, forró csókot nyomott a szájára. Bebi hiába védekezett. Vagy talán úgy tett, mintha hiába védekeznék. Amikor felnéztek, tizenegy riporter állta körül az íróasztalt. Bámészkodva, meghatottan, egyesek gúnyos mosolyjal, mások csöndesen érdeklődve nézték az e helyen oly szokatlan jelenetet. Bebi vérvörösen ugrott fel és kirohant az ajtón. A riporterek kórusban nevettek. És Charleston lenőri velük. Este kilenc óra volt, amikor felébredt. A házi asszonya teát hozott be neki, és Charleston csak nehezen ébredt a valóságra. Elővette a betétkönyvét, és eleinte idegenkedve, majd növekvő szeretettel nézegette. Honnan jött ez a rengeteg pénz? És mennyi jön még? Tegnap még szegényebb voltam a templom egerénél, mondta magában. És egy olyan lányt, mint Bebi, nem akartak hozzám adni. De mi lesz, ha ez így megy tovább? Végül még gazdag ember leszek, morfondírozott. Akkor is meg kell jutalmaznom Bebité, amiért kitartott mellettem, amikor semmim se volt. Azután eszébe jutott, hogy mennyit tervezgettek együtt házasságról. Sőt. Gyermekekről. Nem. Nem valószínű, hogy Bebi túlságosan forszírozná a dolgot. Sokkal úribb természet. És különben sem merne jeleneteket rendezni, mert tudja, hogy ez megártana a Cselston szívének. Cselston rájött, hogy ez a szívbaj, ez tulajdonképpen igen kellemes és kényelmes dolog. Az embernek sokkal kevesebb kellemetlensége van, mintha egészséges szívvel lenne kénytelen élni. Helyére rakta a betétkönyvet és felöltözött. Lement egy közelite a házba és elolvasta a lapokat. Borzalmas kettős gyilkosság szörriben olvasta a saját cikkét. Eltűnt bárónő. A főnyereményt a 48.489 számú sorsjegy nyerte meg. Új divat az astoti derbin. Szórakozottan, s unatkozva félredobta a lapot. Körülnézett. Ebben az órában kevesen voltak itt. Egy szúrós szemű úr folyton Cselston ténézte, aki rosszul érezte magát emiatt. Azt a meglepő felfedezést tette, hogy a lelki ismeretével baj van. Nem követett el semmit. És mégis. Amióta ennyi pénze van. És amióta Bebi nincs vele mindig és mindenben, azóta rossz a lelkiismerete. A szúró szemű úr folyton Cselstonra bámult. Cselston fizetett és elment. Az előcsarnokból felhívta a főszerkesztőjét. Halló, milyen volt a riportom? Nagyszerű. Szinte nem is tudom elhinni, hogy maga írta. Hogyan? Hogy maga odamerészkedett abba a borzalmas millióbe. Nem volt szívdobogása. Lehet, hogy volt. Nem figyeltem oda. De nincs kizárva, hogy hamarosan egy még sokkal, de sokkal jobb riportot fogok szállítani önnek. Tényleg? És miről? Egy bizonyos Mr. Charleston Lennery-ről, akivel különös dolgok történnek mostanában. Újra felment a lakásába. Folyton a szúrószemű úr szúrós szemeit látta maga előtt. Negyed óráig hányódott egy hintaszékben. Nem tudta, hogy hova menjen, mit csináljon. Ekkor erélyes kopogás hallatszott, összerezzent, maga sem tudta, miért. Az ajtóhoz osont, felnyitotta. A szúró szemű állt a küszöbön. Nyugodtan bejött a szobába, és egy határozott mozdulattal letörölte a fekete festéket a szeme aljáról, és levette a bajuszát. Bonnie West volt. Azután revolvert rántott a zsebéből, meglóbálta. A törvény nevében letartóztatom, Charleston lenöri. Kiáltott. Egy kis szünet után azt mondta Charleston, csodálkozva, de nyugodtan. Miért? Bonnie eltette a revolvert. Semmiért. Kíváncsi voltam, nem kap-e epileptikus rohamokat, vagy szívszélhűdést, ha megijesztem. További pénzáradat. Lenőri Fülöp felkereste idegyógyász barátját, dr. burton és elmondta neki aggájait. Az öcsém három nappal ezelőtt beállított hozzám és közölte velem, hogy tőlem pénzt kapott. Mondom, már ez maga őrültség. Én nem adtam, nem adok és nem fogok adni neki, amíg élek. Most aztán ezt a levelet kaptam tőle. Olvast. Az orvos belemélyedt a levélbe. Azt hiszem, valaki az életemre tör a vagyonod miatt. Miután szerelmes és fiatal vagyok, az életem mindennél drágább. Lemondok örökösödési jogomról. Olvasta az orvos. Mit szólsz ehhez? Kész bolond. Ha még azt állítaná valaki, hogy ő tör az én életemre, a vagyonom miatt. Igen, mondta gonterhesen doktor Burton, ez üldözési mánia. Fiatal korában is ilyen volt. Engedetlen, nyakaskölyök volt. Én a házamba fogadtam, de nem tudtam megbarátkozni vele. Valami átkozott szívbaja van és nem lehetett semmit megtiltani neki, mert mindig félni kellett, hogy egy szívszélhűdés végez vele, ha felizgatja magát. Azt hiszem, zárt intézetbe való. Most négy órára ide rendeltem, vizsgáld meg, kérlek. Azután Lenőri Fülöp kialkutta a vizsgálat árát és várta a De Cselston egyáltalán nem érkezett meg. Amikor az ajtóra kiszegezett résztáblán elolvasta, hogy dr. Burton orvos nélkül visszafordult, anélkül, hogy becsöngetett volna. Nos, mit akart az öreg? Kérdezte Bonnie West. Cselston idegesen forgott a székén. Semmi különöset, felelte. A levélről akart beszélni velem, amit tegnap írtam. Ugyanis lemondtam az örökösödési jogomról. Ezt jól tette, mondta Bonnie West, nekem ugyanis nem megy ki a fejemből az a lehetőség, hogy valaki, aki tud az ön szívbajáról, el akarja tenni láb alól. És ki az a doktor Burton? Az ügyvédje, felelte Charleston. Én most elutazom, tette hozzá gyorsan. Vix on sea-be megyek, a szívem miatt. Szeretném, ha megírná nekem, amennyiben megtud valamit. Szívesen hisz, voltaképpen kollégák vagyunk, és érdekel az ügy. De mit is mondott, hova utazik? Vix on szíbe. Úgy, hol van az? Velsben. És a kislány. Búsul, bizonyára. Búsul, felelte Cselston. Zavartan mosolygott. Kislányok mindig búsulnak. Bizonyára sokat fognak levelezni. Kéti, vagy Bébi, vagy hogy hívják, sok levelet adott fel mostanában. Gondolja? Hitetlenkedett a fiatal ember. Bebinek nincsenek rokonai. Akkor nem rokonnak ért, felelte kegyetlenül a felügyelő. Ezzel a tőrrel a szívében búcsúzott el tőle Cselston. Vajon kinek írhatott Bebi? De büszkeséget tiltotta, hogy meg is kérdezze tőle. A búcsúzás szívettépő volt. Chalstonnak mindent, mindent meg kellett ígérni mert Bebi nem akarta felizgatni, olyan heroikusan küzdött a könnyei ellen, hogy az izgatóbb látvány volt, mintha fél óráig bőgött volna. A vonat már megindult, amikor Chalstonnak eszébe jutott, hogy nincs nála gyümölcs. Lehajolt egy fiúhoz, aki a vonat mellett áldogált stálcáján már csak egy doboz datoja feküdt. Charleston ledobott egy pénzdarabot s a fiú felnyújtotta a datoját. A pályaudvar szürkeségéből ragyogó kék szempár sugárzott Charleston felé. Tele könnyel, aggodalommal, szeretettel. Charleston behúzódott a fülkéjébe s felrakta a lábát a szemben levő ülése. Rajta kívül csak egy öregasszony ült a fülkében, s Chelston remélte, hogy ez a modortalanság távozásra fogja bírni az öregasszonyt. Az öregasszony azonban szintén felrakta a lábát, a helyet, hogy távozott volna. Charleston felbontotta a datójás dobozt s elvörösödött. Felül, szépen összehajtva, egy 100 fontos feküdt. Az öregasszony férfias mozdulattal új szágot vett elő, megvető pillantást vetett Cselstonra s olvasni kezdett. Vix on the sea. Az öregasszony végkép bent maradt a fülkében. Csak Nauhilben no szállt ki, ahonnan autóbusz vitte az utasokat a tengerparti fürdőbe. Az öregasszony szúrós szemekkel nézte Cselston megérkezve, két egymás melletti szobát kaptak. Charleston megfürdött, azután lement a parkba, később levelezőlapot írt. Egész nap nem történt semmi. Cheston utálta az orvosokat, valamilyen trükkel elkerülte a kötelező orvosi vizsgálatot. Az öregasszony bezeg több mint egy fél óra hosszat ült benne fürdőorvosnás, amikor kijött, mind a ketten Cselstonra néztek. A nap lassan, kényelmesen, unottan telt el. Charleston elfáradt a tengeri levegőtől, korán lefeküdt mélyen aludt. Amint a szobájából kilépett másnap, az első, akit meglátott, az öregasszon volt. Száz font, amit előlegül kapott Mr. Jeffrey Lloydtól, a zsebében volt, felváltatlanul. Nem tudta felváltani, mert semmiért se fogadtak tőle pénzt el. Minden előre ki volt fizetve. De senki sem tudta, hogy ki volt az, aki kifizetett mindent. Az öregasszony se tudta, pedig mohón érdeklődött iránta a portásnál és az üzletvezetőnél. Chelston szívből utálta ezt az öregasszonyt. Már kora reggel lement a tengerpartra, ahol kék eget és fiatal nőket látott, de másnap az öregasszony ide is utána jött. Cheston kiment a múlóra, hogy minél távolabb legyen a banyától. De az utána ment oda is. Egyre közelebb jött. Cheston már be akart ugrani ruhástól a tengerbe, amikor az öregasszony megszólalt. Rekettes, ismerős férfi hangon. Miért nem vizsgáltatja meg magát, Mr. Lenőri? Charleston megismerte ezt a hangot. A bonivest hangja volt. Amíg az újságíró igyekezett magához térni első meglepetéséből, Bonnie megismételte kérdését. Miért nem vizsgáltatja meg magát, Mr. Lenőri? Majd. Máma. Okvetlenül. Hangzott a zavarodott válasz. És Cselston tudta, hogy most már nem lehet kibújni alóla. Isten tudja, miért féltettől a vizsgálattól. Eszébe jutott, hogy a múltkor majdnem beleesett dr. Burton csapdájába. Megborzongva nézte a tengert. És megborzongva nézte az öregasszonyt. Most következtek a dolog kellemetlen oldalai. Chelston eltűnik. Megtörtént az orvosi vizsgálat, az obligát módon. Chelston kijött az orvostós Bonnie West, most már férfi ruhában, várta. Az arcán, mintha kaján mosoly játszadozott volna. Nos, barátom, mit mondott a doktor bácsi? Ó, feleltelenőri izgatottan. Erős szerviszívbajom van, azt mondja. Hiszen ez várható volt. Igen, de nem ilyen mértékben. Úgy látszik, valaki tényleg az életemre tör. De most majd én nézek utána, hogy mi történik a sötétben itt, a hátam mögött. Ezeket a rejtélyes szavakat hangoztatva, Charleston faképnél hagyta a detektív felügyelőt. Bonnie ott maradt s elgondolkodott a fenti szavak értelmén. Később bement az orvoshoz és megköszönte neki a szívességét. Bonnie este felé bekopott Charleston szobájába. Miután nem kapott választ, benyitott. Szétszórt kefék, fehér neműk, könyvek összevisszasága tárult elé. Bonnie lerohant a halba. Onnan az autógarázsba. Végeredményben megállapította, hogy hiányzik Charleston legnagyobb bőröngye, egy négyüléses Chrysler és Charleston maga. Kiderült az is, hogy a Chrysler Charleston még tegnap megvásárolta tulajdonosától, egy amerikai szenátor Inasától, aki a beteg szívét gyógyította itt. Charleston ez alatt 60-80 km terjedő sebességgel igyekezett London felé. Mégis öreg este lett, mire Kensingtonba ért. Lámpafényes, langyos tavaszi este volt. Charleston egyenesen a Houston Street felé igyekezett, s odaérvén, megállt a 129-es számú ház előtt. Itt egy hírneves egyetemi tanár lakott, jeles belgyógyász és szívspecialista Charleston dobogószívvel csöngetett az ajtón. Bóbítás szobalány nyitott ajtót s végignézett a feldultan lihegő, poros fiatalemberen. A tanár úrral kell sürgősen beszélnem, mondta Charleston Lenöri. A tanár úr már nem fogad. Felelte a szobalány. Mondja meg neki, hogy minden pénzt megfizetek, ha azonnal megvizsgál. Bebi napról napra leste a postást. Imádkozott, hogy használjon Charlestonnak a kúra. Smith-papa is leste a postást, és titokban bosszankodott, hogy nem jön levél. Még a harmadik napon sem érkezett semmi, Bebi szomorú volt, és Smith-papa átkozódott magában. Hogy egy ilyen nyavajás fickó, ahelyett, hogy boldog lenne, ha írhat az ő egyetlen, drága kislányának, még arra is képes, hogy ne írjon. Bebi egész nap a városban járt. Sok dolga volt mostanában. Amikor befejezte a munkáját a Cox and Higgins ügyvédi irodában, nem távozott el, mint az előtt s mint a többi alkalmazott, hanem bement Cox úr szobájába s hosszasan tárgyalt vele. Később leszaladt a lépcsőn átszelve a Kings Park keleti csúcsát, szinte rohanva igyekezett hazafelé. Azt remélte, hogy talán már megérkezett a várva várt levél Vicks on the a jól ismert, kedves kézírással. Sötét, langyos este volt. Sárga lángok égtek a parkban. Bebi meggyorsította lépteit. Annál is inkább, mert mögötte sietős férfi léptek csikordultak a kavicson. A férfi feltűrt gallérral sietett el Bebi mellett. Szerencsére rá se hederített. Bebi már csak a hátát láthatta. És egyszerre csúnyán megdobbant az a kis szíve. Nem, nem lehet igaz. Nem. De ez a járás olyan ismerős volt. Bebi nem tudta, mit csináljon. Kiáltani nem mert, maga se hitte, hogy jól lát. Egészen halk hangon, mondta, „Cheston.” De a szél előre sodorta a hangot. S a siető férfi megfordult. Ő volt. Cheston. Átölelte a lányt, s érezte, hogy reszket, didereg az a karcsú, gyöngetest a karjai között. Bebi valami szörnyűségestől félt, valami rettentő nagy csalódástól. De Cselston vidám és kedves volt, az utóbbi napok lidércnyomása eltűnt róla. Most érkeztem, drágám, autón. Nyugtatta meg a lányt. És éppen hozzátok igyekeztem. Ez ugyan nem volt igaz, de Bebi nem tudhatta, hát örült neki nagyon. De hát! Miért jöttél el onnan? És miért nem írtál? Mit írtam volna? Unatkoztam. Nem bírtam ki tovább. Ez a tökfejű Bonnie West utánam jött és kellemetlenségeket okozott. A helyett, hogy mint az én megbízottam, segítene kinyomozni a rejtét, még én utánam kémkedik. A risztorant Ritchie-ben vacsoráztak, Bebi nagy, oktalan félelme lassan elmúlt. Drágám, mondta kis habozás után. Valamikor azt mondtad, hogy ha Isten megsegíts, egyszer együtt lesz az első száz fontod, akkor... Te meg én? Emlékszel? Igen, hogy ne? Most már sokkal több pénzed van, mint száz font. Nekem kínos erről beszélni, de ha nem változtak meg azóta az érzéseid. Hogy mondhatsz ilyeneket, te csacsi? Az én érzéseim nem változhattak meg és nem is fognak megváltozni soha. Csak éppen a pénz értékét ítélem meg másként most, mint az előtt. Az apár száz font nem komoly pénz. Egy év alatt elköltjük és akkor mihez kezdünk majd? Lehet, hogy igazad van. Mondta a lány könnyes szemmel. De egész nyugodt lehetsz, meg fogom duplázni, vagy háromszorozni egy év alatt azt, ami most van és akkor feleségül veszlek, drágám. Csak? Csak azt nem tudom, miért nem akarsz pénzt elfogadni tőlem. Egy kicsit? Hogy is mondjam? Elegánsabban öltözhetnél. Chelszton reggel felé ért haza. Alig fekütles aludt el, kopogtatásra ébredt. Az öncímére 300 fontot utaltak át a mai napon. Olvasta a Bank of England hivatalos értesítésén. Kérték, rendelkezzék az összegről. Két nappal később értesítették, hogy a Nestham Banknál 2000 fontig terjedő folyószámlája van. Bonnie West megérkezett és a fejét csóválta. Chelston Lennery gazdag ember volt. Bonnie, oda megyek és megmondom neki. Kiáltott Smith papa: Nem, nem! Könyörgött Bebi: Csak nem akarsz így megszégyeníteni engem, csak nem akarsz! Csak nem akarod zsarolni ezzel! Ha én neki nem kellek, majd kellek másnak! Nem vagyok kétségbeesve, mondta kétségbeesetten. Közben megérkezett Bonivest. Már többször volt itt, s nagyon szerették. Leült, vacsorával kínálták meg s ő elfogadta. Közben mindenféléről fecsegett, hogy milyen gyönyörű a velszi tengerpart, csak drága. És hogy milyen jól megy a dolga Celston lenőrinek. Nem sokára feleségül vehet egy gazdag és előkelő lánycs, akkor megalapozta a karrierjét. Bebi felugrott az asztaltól és kirohant a szobából. Bonnie West ragyogó szemmel nézett utána. De az öreg Smith kezei ökölbe szorultak. A felügyelő felé fordult s folytott hangon kezdte. Hát én megmondom magának, felügyelő. De Bonnie legyintett. Ne mondja meg. Mert én már tudom. Megöltek egy nagy kereskedőt a Lombard Street-en s Bonnie West magával vitte Cselston-t. Az áldozat olyan rémes látványt nyújtott, hogy öreg rendőrök megborzongtak a láttán. A fejét levágta a gyilkossa törzs teljesen külön, a szobának egy másik sarkában feküdt. S ez a fejnélküli test egy kialudt cigarettát szorongatott viaszos ujjai között. A fejvéres csonkjából egy sor aranyfog világított. Boni fiatal barátját figyelte, aki nyugodtan s éberen jegyezgetett és rajzolt a noteszába. Helyén van a szíve. Gondolta Boni elégedetten. Utána egy közeli vendéglőben ebédeltek, és Bonnie West mint egy mellékesen megjegyezte. Azt hiszem, az a Kate Smith, vagy hogy hívják a volt barátnőjét, mennyasszony lesz hamarosan. Micsoda? Hördült fel Cselston. A főnöke érdeklődik iránta. Mr. Cox. Tegnap este a munkaidő után még másfél óráig maradtak bent ketten az irodában. Maga? Maga! Liheget Celston. Maga rágalmazó. Ez nem igaz. Bonnie aggódva hajolt felé. Ne izgassa fel magát. Gondoljon a szívére. Nem törődöm a szívemmel. Feleljen honnan tudja ezt. Ugyan, ugyan. Ezt mindenki tudja. Különben sem gondoltam, hogy ez magát ennyire érdekli. És nem is biztos, hogy az ügyvéd feleségül veszi. Végre is, maga se vette feleségül. Cselston káronkodva ugrott fel s a detektívet, aki ragyogó szemmel nézett utána, amíg el nem tűnt a kiáratnál. A fiatalember egyenesen Smith-székhez rohant, de Bebi még nem volt otthon. Taxiba ugrott és a Cox székhez vitette magát. Senki sem volt az irodában, csak a társfőnök, Mr. Cox ajtaja alól szűrődött még fény ki. Cselston bekopogott. Egy férfi hang felelt. Ki az? Én? Mindegy. Azt mondja meg, hogy Miss Smith ott van-e bent? Itt van. Hangzott a válasz. Egy artikulátlan kiáltás hallatszott. Amikor Bebi az ajtóhoz ugrott, s kitárta azt, már nem látott senkit. A föld alattihoz sietett, feldult lélekkel s lakására ment. De Celston már elköltözött onnan, kint lakott Hammersmith-ben, saját kis villájában. Bebi sírva, űzött lélekkel utazott ki Hammersmith-be, ahol épp oly kevéssé találta meg celston mint a városban. Tíz órakor ért teljesen elcsigázva hazas, már csak abban reménykedett, hogy Cselston talán ott fog majd várni rá. De a fiatalember nem volt ott. Bebi immelámmal evett egy-két falatot, leszaladt az utcára s felhívta veszt felügyelőt, elzokogva neki bánatát. De a felügyelő valami egész különöset válaszolt. Sose búsuljon, mondta. Ő se különb. Bebi visszaakasztotta a hallgatót és hazament. Tízezer font. Ma már bevet módja a részvénytársaság alapításának az, amely 51%-ig nem létező pénzekre támaszkodik. Egy magánbankház társigazgatója, Mr. Banner White, felkereste Cselston ezekben a napokban. Mindjárt a tárgyra tért. Uram! Vannak Londonban emberek, akik egyszerre rengeteg pénzt kezdenek keresni és akiknek ezt a társadalommal és a társasággal szemben még kell magyarázniok. Ön újságíró és most egyszerre rengeteg pénzt keres. Mi a White and Loferty cég nem kérdezzük, hogyan, de a társadalom kérdezi. Hiába kérdezi, felelt Celston, mert én magam se tudnám megmondani. Annál inkább. Mi alapítunk önnek egy részvénytársaságot, amely árubehozatallal és kivitellel foglalkozik majd. Felállítunk egy kis keretet, mondjuk 20 ezer font alaptőkével. Ebből 11 ezer fontot mi megtartunk magunknak, 9 et pedig elhelyezünk a tősdén. Ön lesz az igazgató, a többit bízza ránk. Mi meg fogjuk az osztalékot keresni, önnek pedig lesz egy ürügye arra, hogy pénzt keres. Cheston belement ebbe, és rájött, hogy a tőzsdén nagyon óvatosan jegyzik a papírjait. Feltételezték white and andlo hogy a részvénytöbbség mögött nincs fedezet. Cheston maga mindössze 2000 fontot jegyzett, de úgy látszik, volt valaki, aki nem akarta, hogy akár egy fillért is veszítsen az üzleten, másnap ajánlatot kapott a paketjére, messze a tőzsdei árfolyam felett ez eszeget ütött a fejébe és nem adta oda. Sőt, tovább vásárolt. Az ügynök tovább makacskodott és végül is olyan feltűnést keltett, hogy mindenki felfigyelt ezekre a reménytelenül indult részvényekre. Az árfolyamuk felment és tartósan fennmaradt. Mr. White felkereste Chestonté és bevallotta, hogy nem érti a dolgot, a részvényeknek emberi számítás szerint 20 ponttal lejjebb kellene állani. Nem ajánlhatott egyebet, mint eladást, mert ez a hossz nem tarthat sokáig, akármi idézte is elő. Chelston eladta a papírjait white és szépen keresett az üzleten. Ezáltal az árfolyam nem zuhant le, mert White tartotta a papírokat. Mégis, valahogy kiszivárgott Chelston állásfoglalása, a papírok makacsul esni kezdtek, de ekkor már White is túladott rajtuk. Végre is egy csomó kisember itta meg a levét az egésznek, mint mindig is újabb hangok hallatszottak az amerikai stílusú kalózkodás ellen. De Cheston egyre jobban állt. mintha valami őrangyal vigyázott volna rá. Cheston 200 fontért Limehurst részvényeket vett, próbaképpen. Az ismeretlen jól tevő attól félt úgy látszik, hogy Chelston Lenöri a könnyen és csodálatosan szerzett pénzt elspekuláljas, így történt, hogy Chelston megismerkedett egy tőzsdéssel, aki a pakettért két nappal később 300 fontot adott. Ilyen szerencséje volt Lenörinek. Az új szágnál csodákat meséltek arról, hogy micsoda részvényeket vesz, és micsoda hasznokat vág zsebre, egy barátja révén, aki megmondja neki, mit vegyens, aztán maga vásárolja meg nagy feláral tőle. Így történt, hogy nyár végén Charleston főrészvényese lett a Morning Publicnak, amelynek az előtt szerény munkatársa volt. És tízezer fontja volt. Tízezer font. Szép, modern villában lakott, házvezetőnővel és sofőrrel és pénzügyi zseninek hitte magát. Bonnie West ritkán járt hozzá és Charleston azt hitte, hogy Bonnie kudarcot vallott azzal a rejtéjjel, amely az ő meggazdagodását körülvette. Két ízben Lenőri Fülöp is eljött, mindent megnézett és kijelentette, ha Charlestonnak pénzre van szüksége, csak forduljon hozzá. Egyszer pedig Baby Smith jött el. Kísért szemekkel, dühösen, mint egy kis párduc. Nagyon szép volt így. Ezt Charleston is elismerte. Azt hallottam, kiáltotta Bebi minden bevezetés nélkül, hogy maga nőket fogad itt, titkárnője van. Legalább annyit megtehetett volna, hogy engem szerződtett titkárnőnek. Minek raboljalak el, Mr. Cox-tól, mosolygott a férfi. Ó, maga jellemtelen, gyalázatos frátert engem, engem mer gyanúsítani. Engem? Mond, drágám, elfelejtetted, hogy szívbajos vagyok. Vagy csak addig törődtél vele, amíg az érdekeid megkívánták. Bebi leroskadt. Határtalan izgalmában megfeledkezett erről, és most nagyon elszégyelte magát. Leült. Erőt gyűjtött. Egy cseklapot vett elő a táskájából, amely szemmel láthatóan kopott és olcsó volt. Figyeljen ide, Mr. Lenöri! Én mindig szívemen viseltem a maga sorsát, de azért köszönetet nem várok olyan embertől, mint maga. Én azt a tíz fontot, amit annak idején megőrzés véget átadott nekem, nem vesztettem el, hanem sorsjegyet vettem rajta a maga számára. A szerencse engem igazolt. Kihúzták a számot a 15 ezer fontos főnyereménnyel. Én ezt nem mertem magának megmondani, mert féltem, hogy a hirtelen izgalom megöli. Már számtalan egészséges ember is meghalt, vagy megőrült ekkora izgalom hatása alatt. Úgy rendeztem a dolgot tehát, hogy ön részletekben kapja meg a pénzt és apránként szokja meg a gondolatát annak, hogy gazdag ember. Igen, még a datoljás dobozt is én készítettem elő az állomáson. Önnek a levonások után 12.500 font jár, tízezret már kapott, most tehát még 2500 jár önnek, amit ezennel átadok. Ez már valószínűleg nem fogja túlságosan felizgatni, ha pedig felizgatja, hát akkor üsse meg a guta magát. Ezzel becsapta az ajtót és kiment. Nem hallotta már, amit Cselston utána kiáltott. Te bolond, hiszen nekem soha életemben nem volt szívbajom. Egy detektív intrikái. Igen, mondta Bonivest, West, így történt a dolog. Az a tőzsdeügynök, aki magával dolgozott, szintén nem volt más, mint Ketis Smith megbízottja. Nem Keti, hanem Bebi, mondta Charleston Lenori gyengéden. Mindegy, és így maga nem egy Finanzzseni, hanem egy Szamár. A főnöke is azért emelte fel a fizetését, mert Keti mindent elmondott neki. Bebi. És maga pont őt dobta el magától. Őt, akinek az életét köszönheti. Viszont megfosztott az első kábult nagy örömtől. Lassan kint megszoktam, hogy pénzem van, és így rá sem értem örülni neki. Ez a szívbaja miatt volt. Ketinek igaza van. Bebinek. Mindegy. Mégse bocsát meg nekem többé. Én is azt hiszem. Az olyan lányok, mint Kathy, nem bocsátanak meg. És Mr. Cox. Nála volt a pénz. Ő adta a jogi tanácsokat a dolog kiviteléhez. Egyébként 70 éves. Igen. Mondta Bonnie West ezúttal a Smith lakásban, Babinek. Így történt a dolog. A fiatal ember lement vicsbe, nyaralni, esze ágába se jutott kezeltetni magát. Utána mentem és kényszerítettem rá, hogy alávesse magát az orvosi vizsgálatnak. Tudtam, hogy semmi baja nincs a fickónak. Amikor először beszéltem vele, már éreztem, hogy az előadásában valahol egy hazugság bujkál. A második alkalommal már azt is tudtam, hol... Az orvos tehát megvizsgálta és súlyos szívbajt konstatált. Képzelheti, hogy meg volt ijedve ez a fickó. Azonnal otthagyott mindent és rohant az első orvos professzorhoz, hogy bizonyosságot szerezzen. A professzor persze megnyugtatta. Az én ötletem volt, hogy a fürdőorvos ijesszen rá egy kicsit. Pont akkor találkoztak, amikor az orvostól jött a Kings Parkban. Hálátlan suhanc, mondta Bebi, soha se fogom megbocsátani neki, hogy olyasmit feltételezett rólam. És Mr. Coxról, akit nem is ismert. Én mondtam ezt neki. Mit? Hogy magát a főnöke el akarja venni feleségül. De hát miért mondta ezt? Mert már nagyon elbízta magát. Charleston telefonon átközölte a lapjával a rendőrség feltevéseit az őrült gyilkosról, aki már a második áldozatának vágja le a fejét. Ezek a leleplezések annyira érdekelték Mr. Jeffrey Lloydot, Charleston főnökét, hogy csöndesen elvette a gyorsírótól az egyik kagylót és maga is hallgatta a híreket. Így aztán ő is hallotta, amint Charleston hirtelen abba hagyja a diktálást, nagyot ordít, ledobja a kagylót és püfölni kezd valamit. Bebi? Cselston majdnem agyonverte a szegény kis detektívet, mikor meghallotta, hogy Bebi eltűnt. A felügyelő erre felment a szobájába, és két napig nem fogadta cselston A fiatalember most már estétől hajnalig ott ült széknyakán. De az öregek se tudtak semmit, legalábbis úgy tettek, mintha nem tudnák, hol van Bebi. Még a kétségbeesést is jól játszották meg, ha ugyan játék volt és nem valódi kétségbeesés. A Cselstoné az valódi volt. Most gazdag ember volt már, de nem érkeztek rejtélyes pénzküldemények és csodálatos tőzsde tippek. Kezdte unni a jó életet, egyedül volt. Elképzelte magának a karcsú, ringó járású lányt, akibe olyan szerelmes volt szegény korában, mint egy ágyú. És úgy látszik, most még szerelmesebb. Az egész mesét a szívbajról azért találta ki, hogy a főnöke nem merje kidobni az állásából. Az öreg Smith ugyanannál a lapnál dolgozott és pedig a nyomdában. Itt a szedőgépek zakatolása közt ismerkedtek meg a kék szemű, karcsú bebivel. És bebité az apja még aznap este figyelmeztette, hogy Mr. Lenőri súlyosan szívbajos. Ezzel a hendikeppel indult a szerelmük. De ez a szívbaj idővel Bebinél is hatásosnak bizonyult. Eleinte a féltékenység rettentően kínoszta Cselston T., Bebi határtalanul bájos, ingerlő és szép kis teremtés volt és rengeteg udvarlója akadt volna. De Bebi lassan leszokott az ilyesmiről, mert látta, hogy Mr. Lenöri szívének árt. És olyan odaadó, hű kislány lett belőle, hogy Mr. Lenöri egészséges szíve összefacsarodott a szégyentől és lelkiismeretfurdalástól. furdalástól. A harmadik napon végre be tudott jutni Veszthez. Ne haragudjék, Bonnie, ha megbántottam. Kérem, segítsen megkeresni Bebit. Nem tudok aludni a szerelemtől és aggodalomtól. Talán valami rablóbanda megneszelte, hogy milyen szerencsés keze van és most elrabolta, hogy erőszakkal sorsjegyvásárlásra kényszerítse. Rossz rágondolni, mondta gúnyosan a felügyelő. Különben majd megpróbálom. Keressük a tűt a kazalban. Mutassa meg, mit tud, mondta a fiú. És Boni úgy tett, mintha semmi más dolog a világon nem lenne. Dolgozott, mint egy gőzgép. Szerdán lelkendezve jelentette: Egy leányt láttak elutazni a Viktória állomásról, aki pontosan olyan volt, mint Bebi. Lenyomozták a vonatot. És követték az útirányt egészen Bix on the Ide jött volna Bebi. Nem jött ide. A nyomozás eredménytelenül végződött. Pénteken azt mondta Bonivest: Megvan. A nagynényéhez utazott, hájböribe, adataim vannak. Lázas indulás. Nagynéni hírét se látta Bebinek. Maga pontosan olyan benyomást kelt bennem, mint egy rossz detektív. Az a baj, hogy nincs megfelelő segítőtársam. Egy esztelenül szerelmes fiatal fickó inkább teher. Keti egyébként, mint Suhancról beszélt magáról. Ha éppen szóba került. Charleston ott a detektívet, és a saját szakállára kutatott. Eredménytelenül. A Cox End Higgins irodában nem adtak felvilágosítást. Smith óráról órára jobban élvezték Charleston lelki összeomlását. Egy nagyon keserű percében elhatározta, hogy minden különösebb cél nélkül felkeresi a régi lakását, amelynek hajjában olyan boldog órák teltek el, félhomályban, halk beszélgetéssel, Bebi és ő közötte. Be is lépett a jól ismert, egyszerű halba is leült, hogy elmélkedjék a múltról. Egyszerre egy betámasztott ajtó mögül hangos vitatkozást hallott. Egyszerre vérvörös lett. Egy női hang a bebi és egy férfi hang, a boni vitatkozott valamiről. Elég volt ebből, mondta a női hang, így sohasem fog megtalálni. Nem baj. Amíg keresi, addig szenved. Csak hadd szenvedjen. Nem, nem. Nem akarom, hogy szenvedjen. Eleget szenvedett. Maga bolond. Ilyen fickó nem érdemli meg. De itt már Cselston nem bírta tovább. Berúgta az ajtót. Érdekes változást vett észre. Bonnie, aki olyan nagy hangon követelte az ő további kínosztatását, most pirosan, szégyenlősen, bűnbánóan nézett a földre. És Bebi, aki olyan nagyon kívánta már, hogy Cselston rátaláljon végre, most hidegen, elutasítóan tekintett a fiatalemberre. Te drága! Kiáltotta fiú. Én nem vagyok magának drága. De igen. Te vagy a legdrágább nekem. Soha többé meg nem szöksz tőlem. Egy percre sem. És átölelte a forró, zsenge, szerelmes lánytestet. Észre sem vették, hogy Bonnie eltűnt. Vége